على قدرة ربنا تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء والذي له الحكمة البالغة تبارك وتعالى في أفعاله فعال لما يريد كما أن هذه المعجزة العظيمة فيها من الدلائل القوية على قوة حجة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من السماء من أحكام هذا الدين ومن, ومن هذه الشريعة الربانية التي تصلح لكل زمان ومكان والتي جعلها رب العالمين هي الرسالة الخاتمة للشرائع التي أرسل الله بها تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين فيما سبق على أممهم فكانت الرسالة المحمدية هي الرسالة التي ينبغي على العالمين من ذكران وإناث أن يؤمنوا بها فكل ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأنطقه به ربه تبارك وتعالى من أمور مشاهدة مرئية محسوسة أو أمور لا تدركها العقول ولا تعرف ماهيتها ولا كيفيتها فجاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو المؤمن الذي ينبغي عليه أن يضيف إلى ذلك أن يسلم المسلمون من لسانه ويده ثم إذا كان هذا المسلم متدرجاً في أركان الإيمان متعرفاً على ما يمكنه أن يتعرف عليه مجملاً من مسائل الإيمان فهو المؤمن فإذا كانت عنده الأهلية للتفقه في الدين عندئذ يحصل عنده من الإيمان القوي ما الله تبارك وتعالى به عليه ولذلك جاءت الأعمال القولية والفعلية مرتبطة بالإيمان فلا يمكن لعبد أن يقوم بأداء الصلاة المفروضة عليه في اليوم والليلة خمس مرات إلا وهو يؤمن بفرضية هذه الصلاة التي جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو عندما يقوم عندما يركع عندما يسجد عندما يأتي بالأذكار يؤمن بأن هذه الأذكار جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوا كما رايتموني أصلي وهذا الحديث حجة ظاهرة على دعاة العقلانية الذين يرون أن التراث الإسلامي ويقصدون به كتب الحديث المسندة إلى رسول الله التي فيها حدثنا فلان عن فلان من الثقات الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم والعلم والحجة والقوة في النقد فيقولون إننا لا نؤمن بهذه الأحاديث ونضربها ضرب الحائط ولا نؤمن بها وإنما نؤمن بما جاء في القرآن وعندما يحاكم هؤلاء إلى ما في القرآن الكريم نجد عقوله الصغيرة لا تؤمن بأجزاء من القرآن الكريم ولا تؤمن بما في القرآن الكريم من محكم الآيات القرآنية ولذلك فتنة هؤلاء كما قال العلماء الربانيون إنما جاءت عندهم لضحالة علمهم وقلة فهمهم وبعدهم عن المنهاج المستقيم الذي به يتوصل من أراد معرفة أحكام هذا الدين إليه بكل سهولة ويسر فيتبعون المتشابه الذي جاء في القرآن الكريم والذي بين رب العالمين في سورة آل عمران أن هناك من يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وبذلك يردون من الآيات ما الله تبارك وتعالى به علي فالإسراء والمعراج آيتان عظيمتان دالتان على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه هو الرسول الخاتم الذي ينبغي على من كان حاضرا زمانه أو بعده أن يؤمن بما جاء به ولذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه ليعلم الناس في كل زمان ومكان أنه لا يمكن للناس أن يرجعوا إلى دين كامل متكامل لا نقص فيه ولا زيادة ولا تحريف إلا في هذا الدين وإلا في هذه الرسالة المحمدية وكل من لم يؤمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من غير المسلمين الذين ينبغي عليهم أن يتعرفوا على محاسن هذا الدين الإسلامي حتى ينجو جميعا من نار جهنم وحتى تكون لهم خاتمه السعاده التي رتبها رب العالمين على الموحدين المؤمنين المتبعين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعندما نقرا القران الكريم نجد سوره ظاهره جليه اسمها الاسراء الذي في مفتتحها يقول رب العالمين سبحان وسبحان تعني التقديس والتنزيه، وألا يدخل في العقل شلل أو نقص أم أو خور، بحيث يكون في ذلك طعن في الذات الإلهية. سبحان ربنا تقدس ربنا وتعالى وتنزه أن تكون عنده تبارك وتعالى صفة من صفات المخلوق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فهذه الآية لم يرها أحد من العالمين وإنما رآها القدوة الحسنة والنبي المعظم صلوات الله وسلامه عليه وجاءت الاحاديث النبويه متواتره عن جمهور من صحابته الكرام تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء وفتحت له ابوابها حتى جاوز السماء السابعه وكلمه ربه تبارك وتعالى بما اراد وافترض عليه الصلوات الخمس التي ينبغي على العالمين أن يؤمنوا بها وهي ركن ثان من أركان الإسلام ولذلك عندما نبحث في حكم تارك الصلاة نرى الوعيد الرهيب والذير الشديد للذين يتهاونون ويتكاسلون في أداء الصلوات المفروضة فبعضهم يصلي يوماً ويترك عشرة وبعضهم يصلي فرضاً ويؤخر الأربعة الأخرى وتمضي الأيام وتمضي السنون وتمضي الأعمار وهو على هذه الحال يرجو ربه تبارك وتعالى ولا يخشى عقابه ولذلك لا يمكن أن يجتمع في القلب خوف ورجاء ولا يمكن ان يجتمع في العبد خوف فحسب او رجاء فحسب وانما المسلم الموحد ربه تبارك وتعالى يرجو رحمه الله تبارك وتعالى يسال ربه تبارك وتعالى ان, أن يتجاوز عنه فيما قصر من اداء الفرائض ومن ناحيه اخرى يخشى على نفسه من هذا التقصير ان تصيبه لفحه من لفحات جهنم او ان يكون متوعدا بالنار التي اعدها تبارك وتعالى للعصاه من اهل النار ومهما يكن فالله تبارك وتعالى شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهي خمس في العدد ولكنها خمسون في الاجر والثواب ليعلم العباد في كل زمان ومكان ان ما عند الله تبارك وتعالى خير وابقى وانه مهما كانت مجامع الناس ومهما كانت جموع مهما كانت احوال الناس في هذه الحياه الدنيا نافعه لهم طيبه مستقره فانها لا تدوم الا بذكر الله بتلاوه القران الكريم باداء الفرائض بمعرفة أحكام هذا الدين العظيم بتصحيح المفاهيم الخاطئة تجاه هذا الدين بالتعلم بالتحلم بالتفقه إلى غير ذلك ومع كون هذه الحادثة العظيمة حادثة الإسراء والمعراج مع كونها دالة على صدق هذا الرسول الكريم إلا أنه لم يأتي في كتاب من كتب السنة المسندة حديث يدل على توقيتها بمعنى أنه لا يوجد توقيت محدد معترف لم يقع فيه النزاع بشأن كون هذه الحادثة قد وقعت في رجب أو في شوال أو في ربيع الأول أو في غير ذلك فأنساها الله تبارك وتعالى للعباد كما هو الحال في شأن ليلة القدر التي جعلها الله تبارك وتعالى في أيام العشر الأواخر ولم تعين ولم تحدد ليتعلم العباد الاجتهاد في الطاعة وليكونوا جميعا متعاونين متكاتفين على البر والتقوى وأما في حادثة الإسراء والمعراج فمما يستفاد منها بدون ما تعيين لها أن يعرف العباد أن هذا الدين دين شامل صالح لكل زمان ومكان وأن الله تبارك وتعالى قد أكمل بنبيه الرسالة وقد بلغ به الدين وقد أتاهم وقد أتى بهذا الدين كاملا شاملا بيضاء نقية تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومما كان في حادثة الإسراء والمعراج اللتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة في ليلة مرة واحدة. مما كان فيها أنه قد ركب البراق وعرج به مع جبريل إلى السماوات السبع ورأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورأى البيت المعمور ورفع إلى فدرة المنتهى ورأى جبريل على صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الافق وأنه رأى الجنة والنار ورأى مالكا صاحب النار وقد سلم عليه وصلى بالنبيين في بيت المقدس ورأى من جملة ما رأى من فرضية الخمسين صلاة على أمته إلى أن خففت هذه الصلوات الخمسون إلى الخمس المفروضات علي على أمته صلى الله عليه وسلم وكذلك رأى ما رأى من عذاب أقوام من أمته في النار، ومن هؤلاء الذين يتثاقلون عن أداء الصلوات المكتوبة، يؤخرون الصلاة حتى تأتي الص حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، تمضي أوقاتهم و يضيعون الصلاة حتى تمر عليهم أوقات الصلاة ويؤدونها بصورة تأخيرية يعاقبون عليها بين يدي رب العالمين وكذلك رأى ما رأى مما مانعي الصدقات والزكاة الذين يجمعون أموالهم بدون ما غاية ويكثرون من الأموال بدون ما وعظ وبدون ما تذكرة وكذلك رأى دعاة الفتن وخطباء الضلالة الذين يحرضون الناس على الفتن ويثيرون بينهم التشكيكات ويثيرون بينهم الفتن وغير ذلك من وسائل التضليل وكذلك رأى صلوات الله وسلامه عليه الذين ياكلون الربا وما اكثر هؤلاء الذين ياخذون الفوائد الربوية وتمضي ايام وتمضي احوال هؤلاء في فقر وشقاء وقلة وقلة معرفة بامر الله تبارك وتعالى في الارزاق فيبخلون ويأمرون بالبخل و يضنون بالمال ويحسبون انهم يحسنون صنعا، وكذلك راى ما راى من الذين يتعذبون بجريمه اللواق، وجريمه السحاق، وجريمه الزنا، عياذا بالله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب، وكذلك راى خونه، لا راى خوان الامانه الذين يخونون الامانه والذين يفجرون في الخصومة وكذلك رأى الذين يكثرون من الكلام المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشتيمة وشهادة زور وغير ذلك من طرق الإفساد بين المسلمين كل ذلك قد رآه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وحدث به أمته ليعرف الناس كل الناس أنه لا سبيل الى الجنه وما فيها من نعيم الا بمعرفه ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا طريقه لمعرفه احكام الدين الا من خلال معرفه هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتمسك بما فهمه صحابته الكرام من ايات التنزيل ومما جاء على لسان الرسول الكريم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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن أعظم الجرائم الأخلاقية في دين الله تبارك وتعالى أن يتجلى أن يتكلم الجهلاء والنكراء والذين لا علم عندهم ولا فهم في دين الله تبارك وتعالى يتكلمون على رب العالمين تبارك وتعالى بغير علم ويوقعون الناس في التشكيكات بالامور الغيبيه ويحدثون الفتن والبلابل ويوقعون في اعراض المسلمين بغير حق ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا بصيره وما اكثر هؤلاء المتكلمه الذين يخرجون على القنوات الفضائيه ابتغاء الفتنه وابتغاء التشكيك تشكيك المسلمين من عوامهم ومثقفيهم في دين الله تبارك وتعالى وقد كانت لهؤلاء الليبراليين المحدثات الكثيره والضلالات العظيمه وهم ياخذون من مدرسه واحده هي المدرسه العقلانيه البغيضه التي تضاد الكتاب والسنه بهذه العقول الضعيفة القليلة الفهم فيأخذ هؤلاء عن هؤلاء وعندما نتعرف على شبهات هؤلاء ونقوم بالرد عليهم ردا علميا من خلال أدلة الكتاب والسنة وفهم الصحابة الكرام نجد أننا نرد على الأبعدين الذين سبقوهم والذين خلت القرون من قبلهم وكانوا أئمة ضلال وليسوا بأئمة هدى ومن هؤلاء الضالين البعيدين كل البعد عن أحكام هذا الدين ومعرفة حلاله من حرامه ومعرفة أركان هذا الدين المدعو الضال إبراهيم عيسى الذي خرجه وكان يخرج من سنوات كثيره في كل مره يخرج مشككا منفرا من هذا الدين فهو يعادي دين الاسلام عداء عظيما ولا يحسب الواحد منكم يا عباد الله انه يعادي شخصا بعينه قد تزيى بزي الدين الاسلامي أو كان من المعلمين لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله ولكن هؤلاء الضلال من أصحاب الفكر الليبرالي يعارضون كل ما هو دين فكل ما هو دين عندهم يعادونه لأنهم يأخذون, يأخذون دينهم ويأخذون أفكارهم وآراءهم من الفكر الغربي الكافر البعيد كل البعد عن التمسك بدين او شريعة فيأخذ هؤلاء عن هؤلاء وانتم تعرفون ان ضحايا الفتن لهؤلاء هم الجهلاء الذين لا علم عندهم ولا فقه ولا قراءة عندهم ولا معرفة عندهم بالحلال والحرام فعندما يشوش هؤلاء على امر من امور هذا الدين الاسلامي العظيم فان لهؤلاء سم فان لهؤلاء مستمعين يستمعون لهؤلاء وقد تقع الفتنه في قلب احدهم فلا تكاد تخرج الا كما نقول بالضالين وقد خرج هذا الرجل النقرة في العلم الجهول الذي قد صلط لسانه البذيء قطع الله تبارك وتعالى لسانه ولا كثر منه في امه محمد خرج علينا قبل أيام ليتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج وأن كل ما جاء من في بشأنها في كتب الأحاديث والسنة إنما هو أكاذيب وإنما هو أباطيل والقصة بأكملها قصة وهمية ولهؤلاء مستمعون يستمعون لهؤلاء وهذا من شأنه يضعف قوة المسلمين. تجاه عبادتهم لربهم تبارك وتعالى فيما افترضه عليهم من الصلوات الخمس لأنكم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بجملة عظيمة من أحكام هذا الدين الذي ينبغي أن تؤخذ كاملة مكملة وأن تتبع كما ينبغي ومن ذلك الصلاة المفروض فهذا النكرة يشكك في الإسراء والمعراج يقول لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يكذب ما تواتر من الأحاديث النبوية الصحيحة ويضرب بها عرض الحائط ولا يؤمن بها ويقول إن هذا مما قد وقع فيه الكذب في كتب الأحاديث والسنة. وعندما ننظر الى فكر هذا الرجل وحزبه تجاه كتب الاحاديث والسنه فانه يعادي سنه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عداء كبيرا فكل من تمسك بالكتاب والسنه فهو عند هذا الرجل النكره من المتطرفين المتشددين وبمثل هذا تلوك السنه دعاه الليبراليه مشغبين على المسلمين فيما يؤمنون به من غيبية فيدخل هؤلاء من هذه الناحية وأنتم تعرفون يا عباد الله أن من أركان الإيمان ركن الإيمان باليوم الآخر وأنتم في الدنيا حياتكم الدنيا إنما هي حياة محسوسة منظورة مرئية فعندما يقول لكم عمرو او زيد قد رايت وقد رايت في البلده الفلانيه مما يتعجب منه من الامور العظيمه فانتم تصدقون هذا الرجل نتيجه لانه قد حدث بما راى فما بالكم اذا كانت هذه الاحاديث قد جاء به النبي قد جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي ننطق الشهاده به كل يوم بعد الأذان نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا في أخباره وصدقا فيما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فيشوش هذا الضال المضل على المسلمين في أعظم ما يؤمنون به وهو ركن الصلاة وكذلك يسترسل في باب عقوبة تارك الصلاة بأنه لا عقوبة لتارك الصلاة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتعلم الدين العظيم على شيخ متخصص في أحكام هذا الدين، وإنما له أن يصلي كما يريد أن يصلي، وأن يصوم كما يريد أن يصوم. بل تطرك هذا الضال إلى الغاية العظمة المقصودة, المقصودة من الصيام وهو تحقيق التقوى بأنها بأنه لا فائدة من صيامنا لشهر رمضان وإنما هو عياذا بالله قرار سيادي إجباري من رب العالمين لعباده فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص العباد من شروط وكذلك تكلم هذا الضال المضل والكلام عنه يقول عياذا بالله لأن سمومه قد انتشرت وضلالاته قد كثرت من هذه الأمور كذلك كلامه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاديهم أشد العدل ولا يؤمن بالأحاديث التي جاء به الصحابة ولا يؤمن بفهم الصحابة لآيات الذكر الحكيم وأحاديث سيد المرسلين فيتكلم في أبي بكر ويتهمه بالاتهامات الباطلة ويتكلم في عمر رضي الله عنه ويتكلم في أبي هريرة وفي سائر الصحابة الكرام على طريقة الرافضة الغلاة الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عباد الله لم يترك أمور الغيبيات على حالها من الإيمان بها الإيمان الكامل وإنما تكلم عن عذاب القبر بأنه لا يوجد عذاب القبر وأن الله تبارك وتعالى لم يخصه بآية في كتابه الكريم وهذا من جملة أباطينه وضلالاته ولذلك الواجب على المسلمين ألا يلتفتوا لأمثال هؤلاء وأن يسألوا رب العالمين مجتهدين في الدعاء بإلحاح بإلحاح أن يخلص الله تبارك وتعالى المسلمين ومجتمعاتهم من أمثال هؤلاء الأشرار الذين يريدون الوقيعة بين المسلمين ويريدون تفتيت المجتمعات ويريدون إضلال المسلمين وتضليلهم وإبعادهم عن ربهم وانتم في شهر رجب المحرم الذي ينبغي ان تصون تصان فيه الالسنه وان تبتعد فيه الجوارح كل البعد عن الجرائم الاخلاقيه والجرائم الفعليه والتصرفات القبيحه ومثل هذا لا يحترم شهرا محرما ولا يحترم شهرا حلالا ومثل هؤلاء ومثل هؤلاء الضالين حقيق بهم ان يؤخذ بايديهم وان يبعدوا عن صفوف المسلمين واذا تطرق هؤلاء مره اخرى للكلام في الدين وفتحت لهم المنابر الاعلاميه على اشدها فانهم لا شك يوقعون الامه في التفتيت والتفريق والاختلاف وهذا مما لا تحمد عقباه في هذه في هذه التوقيطات التوقيتات التي قد توحدت فيها الصفوف وعاد كل رجل في هذه الأمة إلى صف عمله ومحل عمله وانشغل المسلمون فيما هم فيه من إنتاج وتعمير ورزق وغير ذلك مما يشاهده الناس على ما في مجتمعنا من تقصير وخلل فاذا فتحت المنابر لهؤلاء فلا شك انهم يزدادون اضلالا ولا شك انهم يكثرون من الكلام القبيح ويستهزئون برب العالمين وبكلامه ويستهزئون بسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهؤلاء مكره لئام يخرجون على الفضائيات معتذرين كاللئام يصورون للناس انهم قد فهموا فهوما خاطئه عنه وهذه من مكائد الاعلام الضال الذي يشبه على الناس في دينه فانصح نفسي واياكم يا عباد الله الا تستمعوا لهؤلاء المفرقه وهؤلاء المشككه وان تكون اذانكم مصمومة عن استماعه عن الاستماع لهؤلاء الضالين وان تحذروا الناس وان تكتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي حتى يؤخذ بايدي هؤلاء وحتى تطهر الامه من امثال هؤلاء الافاكين المرجفين السماعين للكذب البهاتيم نسال الله رب العالمين ان يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وان يجنبنا مضلات الفتن ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أخداما وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اهدِ ضال المسلمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيابة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم عليك بابراهيم عيسى وغيره من الضلال، اللهم عليك بهؤلاء الضلال، اللهم اكف الأمة شرورهم وخبثهم ومكرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.